I hem arribat a aquesta santa casa i els venim a saludar camallaires de la colla... Sabeu quina és la màgia d'això que sona? Explica moltes més coses del que sembla. És del segell discogràfic de la Fonoteca de Música Tradicional Catalana, una col·lecció de discos excepcional. Mare de Déu, quins són... Sou... Inclou curiositats de tota mena. El van donar a Gugil de Tibissa, el cant dels pastors per fer a veurar les ovelles i centenars de cançons i música instrumental. Hi sí. han participat formacions musicals, investigadors, informadors i músics d'arreu del país des de l'any 1987. Mm.